اخبار اليوم طبعا شعور ما تصفش يعني اكيد مبسوط جدا ان انا جاي في من اكبر انديه العالم وان شاء الله اقدر ان انا اساعد فرقتي واعمل حاجه كويسه للنادي يعني ونفسي.